Tak tohle je moje oblíbená alej. Je to zhruba 80 stromů starých odrůd jabloní. A pokud máte vy nějakou svoji oblíbenou alej, tak ji můžete přihlásit do ankety Alej Roku, což uskutečňuje organizace Arnika. Takže najděte si web alejroku.cz a tam je jednoduchý formulář a svoji alej můžete přihlásit. Mějte se hezky.